Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju, do kraja ove lekcije ćete naučiti kako možete da sastavite kvadratnu jednačinu kada su vam dati njeni koreni. U ovom zadatku je potrebno da sastavimo kvadratnu jednačinu koja ima korene 2 i 5. Prvi koren je 2, drugi koren je 5. Kako glasi opšta formula za rješavanje kvadratne načine? Opšta formula može se napisati u obliku ax na kvadrat plus bx plus c jednako 0. Šta bi se desilo ako celu tu jednačinu podelimo sa koeficijentom a? Dobili bi da je to dalje jednako x na kvadrat b a puta x i c kroz a da je jednako 0 kroz a, odnosno samo 0. E sad ajmo da se setimo vijetovih formula šta nam kažu vijetove formule vijetove formule nam kažu da je x1 x2 odnosno zbir ta dva korena kvadratne načine jednak b kroz a odnosno druga formula kaže da x1 puta x2 jednako c kroz a ovo a, b i c su koeficijenti u ovoj kvadratnoj načini šta bi se sada desilo ako uzmemo i umjesto ovog c kroz pišemo x1 puta x2, a umjesto ovog b kroz a, da vidimo šta možemo da napišemo, mi znamo da je b kroza a jednako x1 x2, odnosno kada bismo celu jednu načinu pomnožili sa 1, dobili bismo da je zapravo minus x1 x2 jednako b kroz -a dajmo to da zamenimo znači dobit x na kvadrat minus umjesto ovog b kroz a zapišemo dakle ovo minus x1 x2 u zagradi plus umjesto c kroz zapišemo x1 puta x2 i dakle na ovaj način možemo da sastavimo kvadratnu jednačinu sada zamenjujemo imamo da je x1 jednako 2 i da je x2 jednako 5 znači dobijemo da je to dalje jednako x na kvadrat minus x1 je 2 plus 2 x2 je 5 plus x1 2 puta x2 5, to treba da bude jednako nuli. Ovde sam zaboravio da dodam x i ovde x. Dakle, imamo da je to jednako x na kvadrat 2 5, to je 7, dakle, bit će minus 7x i plus 2 puta 5, to je 10 i to je jednako nuli. Dakle, ovim smo dobili odnosno sastavili kvadratnu jednačinu čiji su koreni 2 i 5 vi možete da sastavljate i druge jednačine od datih korena pomoću ove formule ovde koju smo dobili to je to što se tiče ove lekcije vidimo se u narednoj lekciji pozdrav i sve najbolje